ما هو دليل شروط التوبه الاربعه من الكتاب والسنه؟ هذه ادلتها كثيره الحديث الصحيح ان ان ان توبه الندم امر جل وعلا بالاطلاع من الذنوب ونهى عن الافصال عليها قال سبحانه والذين اذا فعلوا فاحشه فظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يظلم ان الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فذكر التوبه عدم الاصرار ثم قال بعده اولئك جزاؤهم مكره من ربهم وجنات تجري من تحتها ونعم اجر العاملين فلا بد من عدم الاصرار الإصرار شرط في صحه التوبه ومن اصر ما تاب وانما قال باللسان دعاء قد يقبل وقد لا يقبل وانما التوبه الصادقه ان تكون عن اقلاع وعن ندم وعن عزم صادق ان لا يعود فيها فانه متى من يعزم فهو مصر اذا لم يعزم على ترك الذنوب فهو مصر عليها مقيم عليها فلا يتم له عدم الاصرار الا بتركها والعزم ان لا يعود فيها فبهذا يكون غير بسط مع الندم على ما مضى واما رد المظالم فادلتها كثيره وسمعت الحديث في محاضرة يقول النبي صلى الله عليه في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان عنده يا اخي مظلمه له اليوم قبل ان لكم دينار ولا درهم إن كان الحسناء عمل صالح وفد منه بقدر مظلة، بين كله حسنات وخير من سيئاته فحمل عليه. هذا يدل على أنه لا بد من رد المظالم وإن تحمل تلك الأثام يوم القيامة وتحمل تلك الأسر من, من أولئك المظلومين تحمل عليه مع سيئاته وأوسعه ولا حوله.